quan ja n'hi ha una part important de la població vacunada. Pensem que ja es donen les condicions per poder-lo fer, perquè més estàvem desitjant ja poder fer aquest record i aquest homenatge, Tan record a les persones que, que hem perdut de la ciutat, malauradament per la pandèmia, i el record també a totes aquelles persones que han col·laborat, que n'estan donant moltes hores, molt servei, per, per poder combatre i per poder ajudar a pal·liar les seqüeles de la pandèmia. Per tant, és aquest doble sentit, per una part aquest reconeixement i aquest dolor de la ciutat, i per altra part el recolzament a tots aquells col·lectius que, que han sigut claus, que ens han ajudat, que, que, que no han desfallit a l'hora d'ajudar-nos a sortir d'aquesta pandèmia. Sencillament parlem de tu, de com ens vas deixar, del sufriment lentíssim que vas anar molt fredament no? Però... Un gust, una mirada, que flueix sense dir-lo pensar-lo. La meva família van viure la diferència de la meva mare, que la van poder enterrar, i a cap de 10 dies el meu pare, que ja va estar tota una setmana sol a l'hospital, no van poder anar al cementiri, no van poder fer res, ni el van veure, i queda un buit molt gran, és molt necessari, és molt necessari. Llavors aquest petit reconeixement és un petit consol que ens ajuda a dir, ha passat això, i us diem adeu. Nosaltres hem tingut un paper molt important i d'absoluta primera línia a l'hora d'intentar frenar una mica l'evolució d'aquesta pandèmia, que no ha sigut senzill, però que entre tots i totes jo crec que, que ho hem aconseguit bastant. El missatge que, que penso que qualsevol sanitari envia en aquest moment és el de vacunar-se. Vacunar-se és importantíssim per tal de frenar la pandèmia, i per evitar que hi torni a haver més víctimes mortals, que és una de les pitjors coses que ara mateix ens pot passar. Crec que és una cosa molt important, és bonic poder poder tenir el recolçament de la gent, perquè en aquesta època de pandèmia nosaltres hem, hem treballat moltíssim, hem estat a, a primera línia de foc, hem de ser sempre solidaris amb, el, amb, el, amb la gent i hem de sobretot cuidar de la gent gran